Αν ψάχνετε συνεχώ τρόπου να αναπτυχθείτε, να βελτιώσετε τον εαυτό σα και να γίνετε καλύτεροι τότε έχουμε κάτι κοινό. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και για περισσότερα από 18 χρόνια, ένα από τα πράγματα που με παθιάζουν είναι η αυτοβελτίωση και η προσωπική ανάπτυξη. Ήταν το καλοκαίρι του 2002, όταν σε ένα μεγάλο συνέδριο στην Γερμανία άκουγα το Jim Rohn να μιλάει για ιδέε όπω για να αλλάξουν τα πράγματα χρειάζεται να αλλάξουμε πρώτα εμεί. Για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, χρειάζεται να γίνουμε καλύτερα εμεί. Μην έκαισαι για λιγότερα προβλήματα, ευχύσου για περισσότερε δεξιότητε και διάφορα άρα εντέχε τέλο πάντων. Οπότε είχα την τύχη στα 22 μου να έρθω για πρώτη φορά σε επαφή με αυτόν τον υπέροχο κόσμο τη προσωπική ανάπτυξη. Από τότε έχει γίνει μέρο τη καθημερινότητά μου και όσο περισσότερο αναπτύξω τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που δεν γνωρίζω και πολλά ακόμα που μπορώ να μάθω. Οι δυνατότητε που έχουν οι άνθρωποι είναι απεριόριστες, Οπότε σίγουρα υπάρχει πάντα κάτι που μπορούμε να βελτιώσουμε. Στο σημερινό μάθημα, θα μοιραστώ μαζί σα 28 ιδέε που ίσω σας φανούν χρήσιμε στην πορεία σα προς έναν καλύτερο εαυτό. Κάποιε από αυτέ τι ιδέε είναι απλέ και μπορείτε να τι εφαρμόσετε από τώρα, άμεσα. Ενώ κάποιε είναι λίγο πιο μεγάλε και ίσω χρειαστούν περισσότερη προσπάθεια. 28 λοιπόν πρακτικοί τρόποι, πρακτικέ ιδέε για να βελτιώσετε τον εαυτό σα. Νούμερο 1. Διαβάστε από ένα βιβλίο κάθε μέρα. Όσα περισσότερα βιβλία διαβάζετε, από τα κατάλληλα βιβλία, σε τόση περισσότερη Σοφία εκτίθεστε. Όταν διαβάζετε κάθε μέρα ταίζετε το μυαλό σα με όλο και περισσότερη γνώση. Μερικά από τα βιβλία που μπορείτε να ξεκινήσετε είναι ο μεγαλύτερο πολιτή στον κόσμο, του Οκμαντίνο. Το γίνεται πλούσιο με τη δύναμη τη σκέψη του Ναλών Hill. Ποιο πήρε το δυο του Spencer Johnson, 7 συνήθω των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων, Steven Cobby. Η μαγεία τη μεγαλώτε σκέψη του David Wards, θα είναι το βάρχο να τελειώνουμε, του Brian Tracy, η γέτι δείχο τίτλο, του Ρόμπι Σάρμα. Και φυσικά το Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ του Δωρία Αραπζεί. Το δικό μου δηλαδή. <σχελίδι> το βιβλίο Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ είναι ένας πρακτικός οδηγός στο πώς μπορείτε να ξεκινήσετε και να χτίσετε μια επιτυχημένη επιχείρηση δικτυακού marketing. Περιέχει περισσότερα από 50 μικρά κεφάλαια, όπου το καθένα είναι, έχει ένα αντικείμενο δράση στο τέλο. Είναι περισσότερο σαν εγχειρίδιο δηλαδή για την επιτυχία σα. Θα μάθετε από το πώ να θέτετε στόχου, πώ να έχετε την κατάλληλη στάση, πώ να βρίσκετε και να επικοινωνείτε με υποψηφίου πελάτε, υποψηφίου συνεργάτε, πώ να εκπαιδεύσετε την ομάδα σα, πώ να επικοινωνείτε αποτελεσματικά και πολλά πολλά άλλα. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο book. GreekCoach.gr κάθετο book. Νούμερο 2. Μάθετε μια ξένη γλώσσα. Για του Έλληνε είναι μια ακόμα ξένη γλώσσα. Υπάρχει ένα αστείο που κυκλοφορεί στην Αμερική και λέει ότι. Πώ λέγεται αυτό που μιλάει δύο γλώσσε. Λέγεται δύο γλώσσα. Πώ λέγεται αυτό που μιλάει τρει γλώσσε. Λέγεται πολύ γλωσσο. Πώ λέγεται αυτό που μιλάει μία γλώσσα. Λέγεται Αμερικάνο. Εμεί βέβαια σίγουρα μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα. Το νούμερο 2 λοιπόν είναι να μάθουμε μια ακόμα ξένη γλώσσα. Νούμερο 3. Ξεκινήστε ένα νέο χ. Πέρα από τα συνηθισμένα χιμ που μπορεί να έχετε αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάποιο άλλο που μπορείτε να ξεκινήσετε, κάποιο νέο άθλημα που μπορείτε να μάθετε. Παράδειγμα, μπορείτε να μάθει ταινί, ορυβασία, αναρρίχηση, σκι, υπασία, μπάσκετ, οτιδήποτε. Το χόμπι σας φυσικά θα μπορούσε να μην έχει να κάνει με αθλητισμό, αλλά με κάτι που έχει να κάνει με ψυχαγωγία, όπω πήγε κεραμική, ή ζωγραφική, ή κινηματογράφωση, ή φωτογραφία, μαγειρική, χώρο, οτιδήποτε. Όταν μαθαίνετε κάτι καινούργιο, βάζετε τον εαυτό σα στη διαδικασία να τεντωθεί, να βγει έξω από τη ζώνη άνεσή και νοητικά και συναισθηματικά και σωματικά. Νούμερο 4. Ξεκινήστε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να γραφτείτε? Τα μαθήματα αυτά συνήθω σα βοηθούν να αποκτήσετε καινούριε δεξιότητε και καινούριε γνώσει. Δεν χρειάζεται να είναι ένα πολύμινο πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα ετών. Μπορεί να είναι και για μερικέ εβδομάδε ή ακόμα και για μερικέ ώρε. Δύο προγράμματα που έχω να σα προτείνω είναι τα εξή. Το πρώτο είναι το πλήρε πρόγραμμα 6 εβδομάδων του Επαγγελματία του Μέλλοντο. Μεταξύ άλλων, θα μάθετε. Ότι χρειάζεται για να μεταφέρετε την επιχείρησή σα από offline σε online. Αν ασχολείστε με το δικτυακό marketing, με τι απελευθέρω πωλήσει, ασφάλεια, μεσηχητικά ή γενικά έχετε οποιαδήποτε επιχείρηση, τότε οι δεξιότητε που θα αποκτήσετε σε αυτέ τι 6 εβδομάδε θα σα βοηθήσουν να πάτε την επιχείρησή σα στο επόμενο επίπεδο. Μπείτε στο futurepro.gr, παρακολουθήστε ένα σύντομο εκπαιδευτικό βίντεο 40 λεπτών και μετά γραφτείτε στο πλήρε πρόγραμμα των 6 εβδομάδων. Το δεύτερο που έχω να σα προτείνω είναι να παρακολουθήσετε το τρίο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητα που διοργανώνω. Σε αυτό θα μάθετε τι δουλεύει σήμερα στο ίντερνετ και πώ να κάνετε αποτελεσματικό marketing. Ποια είναι η κατάλληλη νοοτροπία και ψυχολογία που χρειάζεται να έχετε και πώ να ξεπεράσετε κάποιε αυτοπεριοριστικέ πεποιθήσεις που λίγο πολύ επηρεάζουν όλου μα. Και τρίτον, θα μάθετε πώ μπορείτε να ξεκινήσετε και ποια εργαλεία θα χρειαστείτε για να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στο ίντερνετ. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάτι το seminar. Παρακολουθήστε ένα πεντάλεπτο βίντεο, είναι δωρεάν. Και εκεί θα μάθετε περισσότερα για το σεμινάριο. GreekCoach.gr κάθε το seminar. Νούμερο 5. Ξεπεράστε του φόβου σα. Όλοι έχουμε φόβου, φόβου αβιβότητα, φόβου δημόσια ομιλία, φόβου να μιλήσουμε στο βίντεο, φόβου απόρριση, φόβου αποτυχία, φόβου ρίσκου. Όλοι αυτοί οι φόβοι μα κρατάνε στο ίδιο σημείο και μα αποτρέπουν από το να εξελιχθούμε. Αναγνωρίστε του φόβου σα σήμερα ω τομεί. Στου οποίου χρειάζεται να δουλέψετε για να αναπτυχθείτε. Χρησιμοποιήστε δηλαδή του φόβου σα σαν μια πηξίδα για ανάπτυξη. Σα δείχνουν πως τα που θα πρέπει να πάτε για να γίνετε καλύτεροι. Αν φοβάμαι κάτι, αυτό δείχνει ότι αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να βελτιώσετε τον εαυτό μου. Είχα μιλήσει και σε προηγούμενο βίντεο για το πώ να ξεπεράσετε του φόβου σα. Μπορείτε να το δείτε κάπου εδώ λογικά αν το βλέπετε στο YouTube ή στην περιγραφή του βίντεο αν το βλέπετε οπουδήποτε αλλού αλλά και στο YouTube. Νούμερο 6. Ανεβείτε επίπεδο στι δεξιότητέ σα. Αν παίζετε κάποιο παιχνίδι, ξέρετε ότι όταν ανεβαίνετε επίπεδο, αλλάζετε πίστα δηλαδή, γίνεστε καλύτεροι και πιο δυνατοί. Σαν coach, blogger, vlogger, επαγγελματία, συνεχώ ανεβαίνω επίπεδα στι δεξιότητέ μου. Σε ποιε δεξιότητε μπορείτε να ανεβείτε επίπεδο εσεί, Νούμερο 7. Ξυπνήστε νωρί. Έρευνε του Ινστιτούτου Ροκασιάν έχουν δείξει ότι αν ξυπνάτε νωρί, για παράδειγμα 5-6 ώρα το πρωί, Μπορείτε να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σα και την ποιότητα τη ζωή σα. Μάλλον έχει να κάνει με το ότι α, ε, αν ξυνάτε νωρί, το μυαλό σα αποκτά από νωρί την απαραίτητη ορμή για να βγάλετε πιο παραγωγικά την ημέρα σα. Εκτό και αν φυσικά είστε βραδινοί τύποι, ε, οπότε το νούμερο 7 μπορεί και να μείνει για εσά. Σε προηγούμενο βίντεο είχα μιλήσει για το πώ να ξυπνάτε νωρίτερα, θα το δείτε εδώ. Νούμερο 8. Αποκτήστε μια εβδομαδιαία συνήθεια άσκηση. Η βελτίωσή του αυτού σας μπορεί να ξεκινήσει με το να βελτιώσετε το σώμα σας. Είτε είναι ένα χαλαρό τρέξιμο 3 φορές την εβδομάδα από 30 λεπτά, είτε είναι 3-4 φορές την εβδομάδα στο γυμναστήριο ή γυμναστική στο σπίτι, είτε είναι κολύμπη ή οτιδήποτε άλλο, αποκτήστε τη συνήθεια του να κάνετε καθημερινά κάποιο είδου σωματική δραστηριότητα, πέρα από τι κάνετε συνήθως. Νούμερο 9. Καρτήστε ένα βιβλίο στόχων. Το βιβλίο Στόχων βασικά είναι ένα τετράδιο, το οποίο περιέχει τα απαραίτητα για το πώ μπορείτε να ζήσετε τη ζωή σα στο μέγιστο δυναμικό τη. Πράγματα όπω ο σκοπό σα, οι αξίε σα και οι στόχοι σα. Κάτι σαν ένα εγχειρίδιο για τη ζωή σα τέλο πάντων. Κρατήστε ένα βιβλίο Στόχων και προσθέστε πράγματα που θα θέλετε να αποκτήσετε, να μάθετε, να κάνετε ή μέρη που θέλετε να επισκεφτείτε. Εμπλουτίστε το συνεχώ και έχετε το κοντά σα για να σα θυμίζει γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί κάνετε οτιδήποτε κάνετε. Νούμερο 10. Βγείτε από τη ζώνη άνεσή Η πραγματική ανάπτυξη έρχεται μέσα από σκληρή δουλειά και υδρώτα. Το να είμαστε όλη την ώρα άνετα δεν μα βοηθάει να αναπτυχθούμε και μα κρατάει αισθάσιμου. Ποια είναι η ζώνη άνεσή σα, συνήθω βρίσκεστε μέσα τη. Αλλάξτε λίγο τη ρουτίνα σα, κάντε κάτι διαφορετικό και βάζοντα τον εαυτό σα σε ένα νέο περιβάλλον, αναπτύσσεστε γιατί μαθαίνετε να λειτουργείτε υπό νέε συνθήκε. Νούμερο 11. Ζητήστε ανατροφοδότηση. Όσο και να προσπαθούμε να βελτιωθούμε μόνοι μα, πάντα θα έχουμε κάποια σημεία που δεν μπορούμε να δούμε. Το να ζητήσουμε ανατροφοδότηση μα δίνει μια πρόσθετη οπτική για τα πράγματα. Μπορείτε να ζητήσετε τη γνώμη των φίλων σα, των συγγενών σα, των συναντέλφων σα, των παιδιών σα, του εργοδότη σα, ή ακόμα και γνωστών σα, μια και συνήθω οι γνωστοί τέλο πάντων δεν έχουν κάποια προκατάληψη και θα σα δώσουν μια ειλικρινή γνώμη για το τι κάνετε. Νούμερο 12. Αναγνωρίστε τα ελαττώματά σα. Όλοι έχετε ελαττώματα. Λοιπόν, όλοι έχουμε ελαττώματα. Το σημαντικό όμω είναι να τα αναγνωρίσουμε και να τα αποδεχτούμε και να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά. Ποια νομίζετε ότι είναι κάποια από τα ελαττώματά σα, κάνετε το στα σχόλια, αν θέλετε. Έτσι, ποια ελαττώματα προσπαθείτε να βελτιώσετε αυτή τη στιγμή, Νούμερο 13. Μπείτε στη δράση. Ο καλύτερο τρόπο για να μάθετε κάτι και να βελτιωθείτε είναι να μπείτε στη δράση. Τι είναι αυτό που θέλατε να κάνετε, αλλά για κάποιο λόγο τόσο καιρό δεν το κάνετε, Πώ μπορείτε να μπείτε στη δράση αμέσω. Το να περιμένετε δεν πρόκειται να σα βοηθήσει να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το να μπείτε στη δράση θα σα φέρει άμεσα αποτελέσματα τα οποία θα μπορέσετε να μάθετε κάτι. Νούμερο 14. Μάθετε από ανθρώπου που σα εμπινέουν. Σκεφτείτε κάποιου ανθρώπου που σα εμπνέουν, είτε είναι από το άμεσο περιβάλλον σα είτε είναι από ανθρώπου που δεν γνωρίζετε προσωπικά. Ποια χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θα θέλετε να αναπτύξετε κεί. Πώ μπορείτε να αποκτήσετε αυτά τα χαρακτηριστικά. Νούμερο 15. Σταματήστε μια συνήθεια. Ποιε είναι κάποιε κακέ συνήθειε που έχετε που θα μπορούσατε να σταματήσετε. Μήπω βλέπετε πολλέ ώρες τηλεόραση, μήπω αργείτε στα ραντεβού σα, μήπω τρώτε τα νύχια σα, μήπω καπνίζετε, μήπως τρώτε πολύ φαγητό, μήπω τρώτε γλυκά ή οτιδήποτε άλλο. Επιλέξτε μια κακιά συνήθεια και σταματήστε την. Αν θέλετε να κάνετε ένα βίντεο για το πώ μπορείτε να κόψετε, να σταματήσετε κακέ συνήθειες, αφήστε ένα σχόλιο. Νούμερο 16. Καλλιεργήστε μια νέα συνήθεια. Κάποια παραδείγματα από καλέ συνήθειε που θα μπορούσατε να αναπτύξετε, να καλλιεργήσετε. Είναι πυχίτο να διαβάζετε βιβλία, να ξυπνάτε νωρίτερο το πρωί, να γυμνάζεστε, να κάνετε διαλογισμό. Και φυσικά να βλέπετε κάθε μέρα από ένα από τα βίντεό μου, παρεπτώντα κάντε οπωσδήποτε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Ανεβάζω περίπου ένα με δύο βίντεο καινούργια κάθε εβδομάδα. Και οι περισσότεροι που βλέπουν τα βίντεο αυτά τα βλέπουν χωρί να έχουν κάνει εγγραφή, οπότε κάντε εγγραφή άμεσα θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα. Ποια άλλη συνήθεια θα θέλετε να καλλιγήσετε. Γράψτε στα σχόλια. Νούμερο 17. Αποφύγετε του αρνητικού ανθρώπου. Ο Jim Rohn έλεγε ότι είσαι ο μέσο όρο των 5 πιο κοντινών ανθρώπων. Των 5 ανθρώπων με του οποίου περνά περισσότερο χρόνο. Όπου και να πάμε, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πέσουμε πάνω σε αρνητικού ανθρώπου. Μην αφιερώνετε πολύ από το χρόνο σα μαζί του. Θα σα στηρίξουν ψυχολογικά. Μην το κάνετε αυτό. Αποφύγετε του. Νούμερο 18. Μάθετε να αντιμετωπίζετε δύσκολου ανθρώπου. Υπάρχουν κάποιε φορέ. Που κάποιου ανθρώπου δεν μπορείτε να του αποφύγετε. Όπω π.χ. στην εργασία σα, ή κάποιο συνεργάτη σα, κάποιο συγγενή σα ή υπευθερά σα. Μάθετε πώ να του αντιμετωπίζετε. Μάθετε να βάζετε όρια. Μάθετε να διαπραγματεύεστε τα όρια σα και γενικά μαζί του και να επικοινωνείτε αποτελεσματικά. Νούμερο 19. Κρατήστε ένα ημερολόγιο. Το να κρατάτε ένα ημερολόγιο είναι ένα εξαιρετικό τρόπο για να αποκτήσετε καλύτερη επίγνωση του εαυτού σα και τη ζωή σα. Δεν χρειάζεται ένα αναλυτικό ε, ο, λεπτομερέ ημερολόγιο όπου μοιράζεστε ξέρω, κάθε λεπτομέρεια τη ημέρα σα και τη ζωή σα. Κρατήστε το απλό, αλλιώ δεν θα το κάνετε. Στο τέλο της ημέρας, αφιερώστε 5 λεπτά και γράψτε με μορφή bullets, με λίστα δηλαδή, κάποια σημεία τη ημέρα σα που ξεχωρίσατε ή πράγματα που κάνατε, και επίσης, αν είχατε ή Δεν χρειάζεται να από λεπτά κάθε μέρα. 20. Έναν ή δεν υπάρχει γρηγορότερο τρόπο να βελτιωθείτε από το να έχετε κάποιον να δουλεύει μαζί σα στους στόχους σα. Πολλοί επαγγελματίες με προσεγγίζουν και να του προπονήσω με τους στόχους του, και ως αποτέλεσμα φέρνουν πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα και με πολύ μικρότερο κόστος από ό,τι εντός λίγων μόνοι τους. Αν ψάχνετε προπονητή ή μέντορα, τότε μπείτε στο GreekCoach.gr καθέτος Work With Me και δείτε πώ μπορώ να δουλέψω μαζί σα σε προσωπικό επίπεδο. Νούμερο 21. Μειώστε το χρόνο που αφιερώνετε στα social media. Μην παρεξηγήσετε, λατρεύω τα social media, με αρέσουν πάρα πολύ και με έχουν βοηθήσει σε πάρα πολλού τομεί να γνωρίσω κόσμο, να ανατύξω τι επιχειρήσει μου, να μάθω πράγματα. Αυτό βέβαια είναι όταν χρησιμοποιείτε εσεί τα social media και δεν χρησιμοποιούν εκείνα εσά. Όταν ο χρόνο που περνάτε από παραγωγικό γίνεται αντιπαραγωγικό, τότε σκεφτείτε ότι ίσω είναι ώρα να μειώσετε το χρόνο που αφιερώνετε στα social media. Αν τα χρησιμοποιείτε για τη δουλειά σα, σταματήστε να στου κολολάρετε χαζεύοντα, αλλά εστιαστεί σε συγκεκριμένε δράσει. Αν τα χρησιμοποιείτε για ψυχολογία, μειώστε το χρόνο που αφιερώνετε σε αυτά. Υπάρχουν εφαρμογέ σε διάφορα κινητά που σα δείχνουν πόσο χρόνο αφιερώνετε σε κάθε εφαρμογή, οπότε αναλόγω λειτουργήστε. Αλλά ξεκολλήστε. Ειδικά αν είστε παρέα με άλλου ανθρώπου, όπω με τα παιδιά σα, ξέρω εγώ, ή με φίλου σα, ή με τον ή τη σύντροφό σα κτλ. Μην πιάνετε καν το κινητό. Μην μπαίνετε καν στα social media. Νούμερο 22. Σταματήστε να βλέπετε τηλεόραση. Δεν βλέπω τηλεόραση για περισσότερα από 7-8 χρόνια και πραγματικά νιώθω απελευθερωμένο. Εκείνο εκεί δεν έχει καναλιά, δεν πιάνει καναλιά. Όσοι έχετε έρθει στο σπίτι μου το ξέρετε, την έχω περισσότερο σαν οθόνη παρά σαν τηλεόραση. Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι οι περισσότερε εκπομπέ και διαφημίσει περνάνε συνήθω μηνύματα που σε αποδυναμώνουν. Και δεν θα μιλήσω καν για τι ειδήσει. Κάποια στιγμή, λέει, πριν κάποια χρόνια, είχαν αποφασίσει να φτιάξουν μια εφημερίδα η οποία θα έγραφε μόνο θετικά νέα και τελικά την απέστειραν γιατί κανεί δεν την αγόραζε. Οι ειδήσει πουλάνε αρνητισμό και που μάλιστα πουλάνε ενισχυμένο, μεγεθημένο αρνητισμό. Αντί για τηλεόραση, προτιμώ να χρησιμοποιήσω τον χρόνο μου στο να διαβάσω ένα βιβλίο, να κάνω περισσότερη γυμναστική, να βγω μια βόλτα, να κάνω κουβέντες με φίλου ή κάτι τέτοιο. Νούμερο 23. Κάντε διαλογισμό. Ο διαλογισμό σα βοηθάει να χαλαρώσετε και να είστε περισσότερο συνειδητή σε αυτά που κάνετε. Συνειδητοποίησα επίση ότι όταν κάνω διαλογισμό το πρωί, μόλι ξυπνήσω, ξεκινάω την ημέρα μου με περισσότερη ηρεμία, διάβια και μπορώ πραγματικά να καταφέρω περισσότερα μέσα στην ημέρα μου, χωρί όμω να πιέζομαι. Ξεκινήστε με 5-10 λεπτά ή στη χειρότερη, ξεκινήστε με μόνο ένα λεπτό. Χωρί να ισχυρίζομαι ότι έχω εξειδίκευση στο διαλογισμό, γιατί δεν έχω απλά κάνω διαλογισμό πολλά χρόνια. Αν θέλετε να κάνω ένα βίντεο για το διαλογισμό, γράψτε το στα σχόλια ή στείλτε μου ένα μήνυμα. Νούμερο 24. Αφήστε το παρελθόν. Έχετε κάποια παράπονα ή κάποια αρνητικά συναισθήματα από πράγματα που συνέβησαν πριν από κάποια χρόνια και τα κρατάτε μέσα σα. Αν ναι, ήρθε η ώρα να τα αφήσετε. Το να τα κρατάτε μέσα σα αποτρέπει. Από το να προχωρήσετε στη ζωή σα και να γίνετε καλύτεροι. Αποδεσμευτείτε από το παρελθόν σα, συγχωρήστε τον εαυτό σα και προχωρήστε παρακάτω. Πριν μερικά χρόνια αποφάσισα να αφήσω πίσω μου φορτία από πράγματα που συνέβησαν παλιότερα, Το αποτέλεσμα ήταν απελευθερωτικό, ήταν ενθαρρυντικό και με οδήγησε στο να είμαι πιο ευτυχισμένο. Νούμερο 25. Ξεκινήστε μια επιχείρηση. Υπάρχει κάτι που ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε. Γιατί δεν το μετατρέπετε σε επιχείρηση ώστε να κερδίζετε χρήματα κάνοντα κάτι που αγαπάτε. Η διαδικασία του να ξεκινήσετε κάτι δικό σα θα σα εξοπλίσει με πολλέ δεξιότητε όπω πειθαρχία, ηγεσία, οργανωτικότητα και καλή διαχείριση. Αν θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, τότε μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο Work With Me και δείτε με ποιου τρόπου μπορώ να σα βοηθήσω εγώ σε αυτό. GreekCoach.gr κάθετο Work With Me. Νούμερο 26. Φερθείτε με καλοσύνη στου ανθρώπου γύρω σα. Δεν γίνεται να παραείστε καλοί. Μάλιστα, οι περισσότεροι από εμά δεν δείχνουμε αρκετή καλοσύνη στου ανθρώπου γύρω μα. Το να είστε καλοί σα βοηθάει να καλλιεργήσετε και άλλα χαρακτηριστικά όπω η ενσυναίσθηση, η υπομονή και η αγάπη. Αφού δείτε αυτό το βίντεο, αρχίστε να φέρσετε με περισσότερη καλοσύνη στου ανθρώπου γύρω σα και δείτε πώ ανταποκρίνονται. Όχι μόνο αυτό, αλλά παρατηρήστε πώ νιώθετε και εσεί όταν φέρεστε γενικά και καλοσυνάτα στου άλλου. Κατά πάσα πιθανότητα. Θα νιώθετε και εσεί πολύ καλύτερα με τον εαυτό σα. Νούμερο 27. Κάντε ένα διάλειμμα. Δουλεύετε σκληρά τελευταία. Τα δίνετε όλα. Η αυτοβελτίωση δεν έχει να κάνει μόνο με το να είστε full παραγωγικοί και δραστήριοι, αλλά και με το να αναγνωρίζετε ότι χρειάζεστε ένα διάλειμμα για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε το αυτοκίνητό σα αν αδειάσει αποκαύσιμα. Είναι σημαντικό λοιπόν να προγραμματίσετε χρόνο ξεκούραση για τον εαυτό σα. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σα. Κάθε εβδομάδα ή κάθε τόσο, χαλαρώστε, αναζωογονηθείτε και φορτίστε τι μπαταρίε σα για αυτά που θα ακολουθήσουν. Νούμερο 28. Δείτε τουλάχιστον ένα βίντεο μου κάθε μέρα. Οι περισσότεροι που βλέπετε αυτό το βίντεο, όπω σας είπα και πριν, δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα στο κανάλι μου και ίσως δεν έχετε δει τα περισσότερα από τα βίντεο μου. Τα περισσότερα από τα βίντεο μου είναι λιγότερο από 7-8 λεπτά, εκτό από αυτό και ίσω και κάνα 2-3 ακόμα, και είναι γεμάτα με πολύ πρακτικέ και άμεσα εφαρμόσιμε ιδέε. Αν θέλετε λοιπόν να βελτιώσετε τον εαυτό σα, αφιερώστε λίγα λεπτά κάθε μέρα και δείτε ένα από τα βίντεο μου. Κάντε εγγραφή πάντα στο κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα και συνήθω ανεβάζω ένα με δύο καινούργια βίντεο κάθε εβδομάδα. Αυτέ ήταν οι 28 ιδέε, οι 28 τρόποι για να βελτιώσετε τον εαυτό σα. Επιλέξτε τουλάχιστον έναν τρόπο και ξεκινήστε σήμερα. Αν θέλετε να δείτε αλλαγέ στη ζωή σα, θα πρέπει να κάνετε κάτι μπείτε στο greekcoach.gr, κάθε 28 τρόποι, για να δείτε γραμμένη αυτή τη λίστα και να την εκτυπώσετε και να επιλέξετε τουλάχιστον μία ιδέα για να ξεκινήσετε. Η βελτίωση του εαυτού σας δεν είναι πολύ μακριά. Γράψτε στα σχόλια ποια ιδέα θα ξεκινήσετε να εφαρμόζετε άμεσα. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.